Чим швидше, тим краще. За 2-3 хвилини потрібно вже наведеним бути готовим. Виїхали, навалися, стрільнули, унічтожили саме головне, І все. І назад сховалися, щоб ніхто не бачив. Танки, колони, там техніка, скупчення людей буде, тоді працюємо, а на два-три чоловіка витрачати снаряди з таких машин нецелесообразно. Не Мені здається, це вже не відповідає старим радянським філософіям, величезну кількість задавити противника величезним вогнем, там, як це, вогняний вал там, і все таке. Типу. Мені здається, що від цього відходять і зараз вже більш точково. Це і ефективніше, і дешевше. Мені здається, що в цьому майбутнє. Та саме Білогорівка. Величезна кількість техніки зруйнована. Туди стріляла вся артилерія нашого Всесвіту. Ну, туди все летіло. Там гради працювали дуже багато і це було дуже успішно. Чим більше вони розосереджують свої сили, тим нам складніше. Але і в таких умовах можна нормально працювати. Так, да, так, да, так, да, я його введу. В противника на Вознесенському напрямку ми тоді її забрали ще в березні місяці, початок війни. Був. Так, тому і на неї зараз працюємо. Дотепер гарна машина, кучно б'є, <gstanden> Стріляє дуже гарно. А зазад я беру, зад і просто. його все. Гарно. мені Гарно. Гарно. Гарно. Щоб мене забували, чия машина їде. Закінчуємо зічну школу, колись давно грав би по весіллях. Та й так, залишилося. Знайшли розбитого акордіона. Минулого року в школі розбитий шкільний кардіон. Склеїли його, зробили, ще як могли, та так зробили з інструмент. Україно, Україно, у мене ти завжди одна. Україно, Україно, рідна матина моя. Всі будемо я